Megtalultam azt, hogy elkezdek valamit, és befejezek valamit. Arra, érdekel Józon paraszt észre, hogy egy meg egy az kettő. Tehát ilyen egyszerű módon összerakni az életet, ez már nagyon izgatott és érdekelt. emberi rendszernek a harmóniáját állítottuk rendben különböző módon, és ezeket tanulmányoztuk. Hát ez egy teljesen más, más rendszer. Más rendszerben tanulnak az emberek, mint a bármelyik iskola rendszer, amit ismerünk. Nem tudjuk hozzá kategorizálni. Leszedek minden olyan konvenciót, ami az ottutási rendszerben van, minden olyan célt, ami az, a, az emberek fejében az ottutásban van ahogy szocializálódtunk, hogy miért tanuljunk és, és miért érvényesülünk. Ez egy olyan szabadságot ad az embereknek, egy olyan utat ad, amivel egy teljesen más életet élhetnek, mint amit bármikor életet bárki. Tehát nincs ideológia benne, mindenki saját maga alakítja ki a saját életét. Nem adok konkrét rókat, hogy hogyan kell élni, adok technológiát, hogy hogyan kell élni. Ahogy megszülettünk és feleszmélünk arra, hogy van egy biológiai szervezetünk, van, van agyunk, van lelkünk, vannak érzékeink, érzéseink, gondolataink. Ezeket felfedezve elkezdjük építeni az életünket. Úgy, mintha egy eh, lakatlan szigetre kiúszol, és akkor látsz előszörgövényeket, meg állatot, és, és bármit, addig mindenben elláttak téged. És, és minden teljesen új. És, és megtanulsz fára mászni, megtanulsz mindent. Semmihez nem kell ér, csak ahhoz, hogy bármikor, bármiben professzionális munkát végezzek. A legegyszerűbb példa az, hogy, hogy bárki bármilyen szakmát választ, hogy mit szeretne csinálni, nem fog sikerülni. Le kell szűküljön egy nagyon szűk területre ma már. Olyan nagy tudásanyaga van, legszekális anyaga van az emberiségnek, hogy egy emberi élet és egy ember nem elegendő ahhoz, hogy egy szakmát felöleljen. Amit én tanítok ezen az úton, viszont pont fordítva történik az egész. Van rengeteg lexikális tudás, és ez az információ nem a könyvekben van. Ezek, ezek a könyvek ezek csak lenyomat, ezeket az emberek adták meg. Ez benne van, a, benne van a, a világban, az univerzumban. Körülöttünk van ez az információ. És ez, ez az információhoz, Magulás tanulás nélkül hozzá lehet jutni, és le, ezt, el, és ezt adom át, hogy hogyan, ezt a technológiát adom, ehhez más emberré kell válni. Itt kapsz valamit, egy technológiát, a gyökereket. Olyan, mintha kapnál egy új szervet, amit nem agynak hívnak, amit nem tüdőnek hívnak, hanem egy új szerv, ami nem a szem, ami lát, hanem ennél sokkal többet kap. Nem egy spektrumon belül lát, hanem teljes spektrumon lát. És ez a szerv képes kommunikálni a világgal. Pont úgy képes kommunikálni, ahogy egy embrió az anya hasában. Hát. Hamarabb műveltem a kibernetikát magas szinten, mielőtt tudtam volna, hogy ezt így hívják. Jó megfogalmazható azoknak, akik ami, akik komoly üzletet akarnak építeni. akik a komoly, üzlet? komoly üzlet az, hogy, hogy, hogy komoly, sok pénzzel, sok pénzzel és, és a világban szavazati joggal rendelkezzen. Nem csak az a pénzével, éve? hát hogy megszólal a környezetében és az emberek felfigyelnek rá és hisznek neki. Mm. Tehát az, aki komoly özletet akar építeni, komoly elvárásai vannak az élete szemben, hogy komoly célja jön mm. és és megtaláltam már a határt, amin nem tud tovább menni, akkor én ezen a határon tovább viszem őt. A fotózásban a folyamat érdekel, az, hogy látok valamit, és ebből kialakítani egy gondolatot. Rendszer csinálni az adottságokból és a lehetőségekből. Golf az, az nekem egyrészt hobbi, egyrészt sport, és egyrészt egy egy tréning arra, hogy hogyan építse, hogyan készüljek föl az előadásaimba. Minden hibám, ami az életben hiba, akár bárkapcsolatban, akár az oktatásban vagy bárhol, amit elkövetek, a golfban én ezt össze tudom szedni. Ott, ott ugye elkövettem és felismerem ezeket, és tudok rajta javítani a mozgáson keresztül, például így saját magamat tudom menedzselni és, és tanítani, hogy hogyan hogyan javítson ki ezeket a hibákat. Ezek az eredmények megjelennek az oktatásban, megjelennek más embereknél, ahogy már új technológiákkal dolgozunk ki. Tehát a golf egy, egy komplex dolognál. Megtanulom a technológiát, és a technológiával bármennyi információt meg tudom szerezni. És a fekete box-alba szól, hogy minden üres, berakjuk az embert a fekete doboxba, Ez egy kis terület, mint egy színpad. És ezt meg is csináltam, fekete függönyök volt, a fekete volt fekete, volt minden fekete volt, és lámpod volt benne, rengeteg lámpát használtam, amit én programoztam előre, vagy közben, előadás közben, és alkotói munkát, feladatot adtam bent az embernek, tehát e, szerepeket adtam neki, eszközöket raktam be a színpadra, hogy használja, e, emberként is, tehát új szereplőket raktam be, és megnéztük, hogy hogyan ment be, hogyan ment be ebbe a Fekete boxba, Egy nagyon terített világot, életet hoztam létre, és milyen eredményt hozott ki. És a különbség ahogy bement, meg ahogy kijött, ez az a különbség, ami megmutatja, hogy mennyit tanult az idő alatt, hogy ő bent, eh, nagyon idézőjelben színészi munkát, munkát, végzet. Mindent fekete boxnak hívnak, amikor vizsgálunk valamit az életben, hogy, hogy megnézzük, hogy, hogy milyen információt adunk ebben a részben, és megnézzük, hogy milyen információ jön ki. Hírnév nekem azért kell, hogy minden több embert elérjek. Az én dolgom az életben, az a lehetetlen rendszereket, Van az embereknek egy elképzelése a jövőről, akár egy üzleti elképzelése a jövőről, és ez csak a jövőben derül ki, hogy ez lehetetlen. Ez azt jelenti, hogy van az ember, az üzletemben most, vannak a tervei a jövőben, ezek a tervek nem jöhetnek létre, mert ez az embernek kompatibilis azzal a jövővel, ami, amit szeretne. És nem tud jutni, mert nincs az a tudás az emberiségnél, ami megváltoztatja az ő, én ezt megfordítom. A mostani valóság lesz a fikció. Én azt állítom, hogy most, amit az emberek csinálnak, és, és a célunk szerint akarnak csinálni, azok mostani életük fikció, és valóság az, amit szeretnének, mert az egy szebb jövő, mint ami most van. Csak lehetőségük nincsen, és én ezt harmonizálom úgy, hogy ez találkozik. Ennek az emberiségnek, ennek a civilizáció, most nincs jövője, és akár 50 száz év múlva nincs jövője. Ez említi az, hogy nem lesz emberi faj a Földön, de eltűn, eltűnhet a társadalom, eltűnhet, eltűnhet a boldogság, eltűnhet sok minden. Kialakul persze majd más, de azok, akik maradnak, az nem az emberiség krémje lesz, hanem a biológiai szempontból a túlérésre alkalmas egyedek fognak megmaradni, egy teljesen más primitív civilizációt alkotva. Hogy ezek, ez egy milliárd lesz, ha megmaradt, vagy csak néhány százezer, ez mindegy. De ebből a szempontból a mai emberiség, a mai tudásával, a mai képességével és lehetőségeivel 50 száz év múlva eltűnhet. Átlendítjuk magunkat egy teljesen más irányba, de nem az egyik lehet a technokrata irány, ami az emberi minőségeket fogja kipusztítani, de tovább él az ember, mint egy technokrata civilizáció, tehát egyre inkább biorobotokká válunk. A másik irány pedig a humán irány lehet, ha két erős csapást nézünk. A humán az pedig pont a megértés irányába visz, pont abban, hogy a technika fog visszaszorulni, sokkal inkább egyfajta avatárhoz jellemző hmm. világkép alakóké. Természetesen ezek csak nagyon erős festmények egy ilyen jövőképre. A a irány nem csak az emberiséget, hanem a, a bolygót, a környezetet is át fogja formálni. A másik is csak éppen ilyen irányban. Az egyik egy természetes biológiai irány lesz. Hétköznap jön, és érzésekben egyáltalán nem lesz más. Nem fogjuk észvenni ugyanannyira nem veszünk észre, mint az ókor és a jelenlegi életünk közötti dolgokat. Ugyanúgy szerelmi problémákkal küzdöttünk, ugyanúgy anyagi problémákkal küzdöttünk, és ugyanúgy pusztítottuk a közvetlen környezetünket, de nem is mentünk messzire, tehát az életelünket pusztítjuk. És, és ugyanúgy minden évben volt tavasz, tehát mindig megújult valahogy valami. Másképp volt az én, mint most, de mi ezt nem érzékeljük. Ebből a szempontból, hogyha ha mi nyugornánk oda a jövőben, vagy vissza az ókorba, akkor érzékelnénk a különbséget. Az akkori emberiség nem fogja érzékelni a különbséget, azt fogja -e mondani, hogy van 30 évünk, hogy kibusztuljunk. Az emberi kapcsolat, a minősége lesz más, a, a, a jövőképünk lesz más, a hozzáállásunk, magunkhoz a jövőkhoz, és a más emberekhez lesz más. Mind a két irányban, a humán irányban is, és a technokrata irányban is más lesz. És mind a kettőben van fejlődési lehetőség, és mind a kettő egy reális civilizációs lehetőség az univerzumban. Ebben nincs különbség. Nem lehet azt mondani, hogy jó vagy rossz, de mi biológiai objektumok vagyunk. Mi élőlények vagyunk. És ez egy olyan különleges érték az univerzumban, amelyet meg lehetne tartani, és, meg, és lehetne fejleszteni. Hatosabban meg lehetne tartani, de csak azon az áron, ha fejlődünk. Ezért a biológiai rendszert kell fejlődni, az önszervező biológiai rendszert, nem a kémiailag kiegészített és megsegített biológiai rendszert. Nagyon jó, hogy gyógyítjuk az embereket gyógyszerekkel, de az ha egyik gyógyszer sem lesz olyan hatásos, mint egy alkotói gondolat az egészség szempontjából. Mert egy alkotói gondolattal pont olyan kémiai reakciókat lehet létrehozni, mint egy, egy vegyszerrel. Az Equestrian rendszer egy, egy modell. A modellezés. Én azt mondom, a modellezésnek a maga hiszen a modellezést használjuk. mondom el megértésére. Ez modellezés. De én megfordítom a modellezést egy másik irányba is tudom. használni, alkotói alkotógy modellezésnek művezhetjük. Ez az azt jelenti, hogy nem létező dolgokat modelleken keresztül lehet létrehozni. Ha most azt mondanám, ahogy van, akkor is lesz leírnak, az az tőlem. De minden így van. Csak az emberek így nézik az életet, hogy ne féljenek. Átadó tudást nélkül nem számít, hogy hiszta tudják-e mondani, mert ha megkérdezett tőlük, hogy mi az EOSZ, nem tudják. Nem is fogják tudni. Mert a hány megkérdezik, hogy mi az EOSZ, mindig más mondok. Motosan mindig más mondok. El. Kapnak az emberek tudást, akik találkoznak más emberekkel, és mint egy fertőzést terjed. Mivel nem kell tanulni, ezért nekik nem kell elmondani. Ezzel ülnek, vacsoráznak valakivel, és átmegy a képesség egyik emberről a másikra. Sosem fogja tudni, hogy valamit csinál, azt innen kapta, és az innen kapta, és innen kapta. Ez az expert-operátor rendszernek az eredménye. Tehát létrehozok egy modellt, például a tudás átadására. Ez például egy expert-operátor modell. Uh -huh. Matematika Rövid Fajlandak hívják. Yevgenyi Vasszijev és Zolotoknak a munkássága. Az abjában a, a, a fiáé az expert operátor rendszer. A munkássága az enyém, meg az expert operátor iskola. Mm -hmm. Tehát én rendszerbe foglaltam magát ezt a modellezést, ezt, ezt az egészet úgy, hogy bárki megtanul lassan, ezeket a dolgokat. Van két ember, az egyik ember nem tud valamit, a másik tud valamit. Van mondjuk egy üzletem van egy elgondolása, hogy mit szeretne létrehozni. De ezt az elgondolást nem tudja átadni a másiknak, mert a másiknak nincs hozzá képessége, Ha lenne, neki jutott volna eszébe. De nem jutott eszébe. Sőt, havonta nagyon sokat fizetnek, és nagyon sokat magyaráz neki, sem csinálja úgy, ahogy kell. Ha ők expert-operátor módon dolgoznak együtt, akkor egy az egybe fogja átadni. A tudásanyagát, az információ bázisát a másik embernek. És ennek az embernek kis idő elteltével, kell idő a változáshoz, elteltével saját ötletként meg fognak jelenni azok a fontos tényezők, amelyeket ez az ember szeretne. Ezt minden kell gyakorolni. Ez mind természetesen tud jönni, akkor ha te Érzi a környezetedet, és vezetővé tudsz válni. Domináns leszel a környezetedben. Te gondolsz valamire, és az elektronok nem hogy irányt váltanak a gondolataidra, hanem megkettőződnek. És, és te gondoltál valamire, és megtörténik ez a variáció is, és megtörténik ez a variáció, hogy egyetlen elektront lőttek csak ki. És ezt nem kell megtanulni, hogy hogy kell csinálni. Ez benned, ez természetes kép. A tárgyalás technikánál egy tárgyalóterembe, és megteremtem azt a, azt a környezetet, amelyben a tárgyaló fénynek a válasza az igen lesz, megértés alapján. Tehát együttműködés. Hát én az együttműködés rendszerét adom át. Kizáról a nyer-nyerrel foglalkozom, és, és van bőven elegendő ember, hogy nyer-nyer alapon jó vállalkozásokat létesítsük. Én úgy tudom odaadni neki, az én termékemet, amire neki szüksége van. Ő viszont úgy tudja befogadni az én termékemet, amire nekem van szükségem. Az oktatás során a, a testnek a struktúráját alakítjuk át, a lélek struktúráját és a gondolkodás struktúráját alakítjuk át, így technológiát hozunk létre. Közvetlenül adom át az, az információt az embereknek úgy, hogy megváltoztatom a struktúrájukat. Tehát ők valóban érzik, meg tudják érzel, érezni, kézzel érezhetik mondjuk az érzelmeket. Tehát meg lehet fújni az érzelmeket. A kezemben fogtam meg azt, ami más ember számára láthatatlan és érzékelhetetlen és megfoghatatlan. Dribler-ről teszi Azért ez, tesz, mert erről van szó. Egy mozizásról van szó. Az álom és a realitás határán hozizik. Szizó, tehát elviszük egy állapotban, amit álomrealitás határnak hívjuk. Tehát a filmben rakok bele olyan e, vizuális és e, hanganyagokat, amelyek az, a tudatot, az agyat e, abba az állapotban viszik, amely az álomrealitás lesz. Az álomrealitás határ az, a, az pontosan az, amikor alszom is, meg, meg ébren is vagyok, pontosabban úgy is nem hogy nem is hallom, és nem vagyok éppen. De Ezen az emberek csak így áldoznak. A DRC annak a módszere, hogy átadjam azokat a képességeket, amikkel én rendelkezem. Ezt úgy hívják, hogy lokalizálás. Lokalizálok anyagi, vagy más élettelen eszközökből, tárgyakból információt és képességeket. Jelenleg megoldja az ember számára az ébrenlét és az alvás periódusának a harmonizálását. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan alszol, és hatékonyan vagy ébren. Ami jelentkezik még az a tudatos álmodásnak egy-egy része, illetve a tervezett álmodás még Ez egy, egy, egy, egy egyedi meditáció, egy, egy videószemüvegen keresztül és felhagottan keresztül, és ebben az álomhatáron te féli tudatosan a napi teendőidet be tudod rakni az álomba, így tudatosan fogod tudni regenerálni magadat, annélkül, hogy te ezzel bármit kezdenél. Reflex szerűen építem be az emberekbe azt, hogy, hogy lehetetlen szituációban helyesen cselekedj, Azt fogják tapasztalni, hogy másnaptól másképp látják a világot.